ما كنقولش كاينه مشكل كاينه اكيد كاينه الحل والحل بما اننا كنا مؤمنين هاد الناس واجب ديالنا حنا ماشي كنمنو اننا كنا مع هاد الناس هذا راه واجب ديالي انساني وما يكون واجب ديالي سياسي واجب انساني حتم عليا انني نكون مع هاد الناس ساعه الحريق ونقدم لهم يد المساعده من الترانسبورت وكنشكر هنا النقل المدرسي اللي كان معانا من أتازيت في العملية كنشكر الكيران كنشكر المعدات ديال المجلس الأقصى الكبير لي مساكن ما نعسوش هادي ليلة ونهار هادو هما هادو جنود الخفاء لي مكيشوفوهم تا شي واحد ووقاية مدنية السلطة السلطة لي بشأن السيد العميد لي تا هو الله يحسن العوان كانت 20 منطقة أنا نقولكوم نهار الخميس لي كنت أنا في ف# ف# فدوار ملان كنشوف ديك الحرائق كتزاد بواحد الوتيرات بوا جد جد جد سريعة فنعيت السيد العامل كيقول لي هو في العرش 20 نقطة 20 نقطة في الحرب كيكون كيوقفها واحد الشخص وحنا شنو نعطي كنضغطوا حنا ماعرفيش نوع عند داك الشخص كنضغطوا حيث انا كنكون مع الساكنه ها هو يوصلين الدوار ها هو يحرق لي يا ولادي ها هو يحرق لي هذا هذا مشكل وكانو الغاري كيقول لك الناس كانوا تاخرات طائرات طيب كندير كانوا كانوا تاخرات في المقايده المدنيه اذا كانت عندك بلاصه حدا فيها المشكل لعيب عليك ما نقول لكش عندك الحق اذا كان المشكلة في عده في عده مناطق في وقت واحد راه كنحس العواطف بالنسبه للصراحه ديال احد المنابر الاعلاميه والله العظيم شفتك صرحتي ضربتي الدموع فيك انك انك الناس عينك ويضطر <تضحك> في الدوم في كل مباشرة الحرائح في حالة قوتك هذا أنا شفت شئ في عساو حدث أعليه وكلم تقوم أنا كان يرجع يعني قدر أي واحد لي الناس. ما مع الناس عاد إنك عليهم كان ما أنه حزينة راه دابا كنت كنحاول بعد شويه باش ما نبثلش فيما نهضر نبقى نبكي فيما نهضر نبقى نبكي يقول لك ها المراه هي ضعيفه ها المراه راجلها المراه تكون في السياسه ها المراه حيت وحيت وحيت لا المراه قويه شوف المراه قويه المرأة الحمد لله ربي عاطيناهم واحد الطاقه نقدروا نتحملوا جميع الالم جميع حيت كنمارسوا اي حاجه كنديروها كنديروها بحب شوف انا نقول لك اللي ياثر فيا اكثر هي ملي كنشوف ديك اول البارح مشيت لقى البنيت قد ما هما مزيونين حيت الجبهة معروفين باقي فيهم باقي, باقي الاثر ديال, ديال, ديال الرماد ديال العافية باقي المسخين وكتضحك معاك كتعطيك واحد الابتسامة شنو تبتسم تبكي صعيب دابا الناس كنقولك الناس واخا شنو قدمتي لا مكينش اكثر من الدعم النفسي اما الدعم المالي شوفي لي حيدي ليها الصحة حيد لي هاد البشريه وانا معاك في اي حاجه هكاك قالو تالقطاعات والجميل ان القطاعات الحكوميه والوزاريه هي مواكبه انا من من من من, من, من, من ساعات الحريق في شخص السيد العامل السيد الوليد كان هو كان حتى هو واقف على الشده الفاده الوقايه المدنيه جات وزير الصديقي جات وزيره التضامن لي ان التعاون الوطني دابا خصص 5000 قفه مواد غذائيه قفه زعما شيء لأي حاجة كتخص وكذلك 5000 أفريشة شوف كاين إعانات كبيرة جدا دابا أنا كنهضر معاكم بالنسبة يعني للمساعدات اللي تقدمت يعني اللي بغينا نعرفوا يعني يعني شحال من منزل تحرق شحال من أسرة تم الإجلاء ديالها من المناشير ديالها يعني أصلا الأضرار يعني وهناك مزايدات يعني حول في الجماعات يعني المتضررة يعني ما هي الجماعات يعني لي تعرض يعني وحتى محصر الاضرار يعني والعمل والطريقه العمل يعني في هذه اللجنه اللي تكلفت يعني الطريقه ديالها يعني واش مازال في الشتغال يعني ولا ولا مازال يعني واش كاين شي منهجيه ديال الخدمه باش يتم حصر الاضرار وتم <تصفيق> <تصفيق> بالنسبه للاضرار كذا 169 درت اللي تحققت اللي مشات الجلسه الجلسه مازال الجلسه اللي مشات غير سقي اعاده اعمار إعادة التنظيم، إعادة البناء ياك عندنا ثلاث جماعات اللي تقاسوا جماعة بوجدية وأنت الضفت ويقول لا يقول لا ماشي بزاف ولكن تتقاس بواحد درجة كبيرة جماعة بوجدية اللي ودابا الإعانات اللي كيجيو دابا ما مزايدات سياسية بالعكس جاو شي إعانات يعني مثلا البارح كانوا جاو التبن 2500 من عند المحسنين من عند رئيس الجماعة ديال ديال سوق الطلبة حيت الجميل أن الناس ممكن معروفين عليهم الحس التضامن وها تشوف الكرم كلشي باغي يقدم يد المساعده اللي برا اللي داخل اللي في التاكلي اللي في الجزائر طرف الطاباستر الموسيمه دي خارج الجهه اي واحد باغي يقدم ما باغي المساعده اللي اللي بغيت نقول لكم هو ان طبعا هاد الشيء خصو يكون وح يكون واحد العمل يكون متكامل مع المجتمع المدني المحسنين والدوله كذلك علاش حيت كاينه دواوير منين انا دابا بحيث كنوقفهم يوميا للدواوير اللي فيها تحط فيها كلشي كاينه فيها القصه فيها الماء فيها اعانات كبيره كاينه دواوير حتى الساكن قالك ما توصلوش لا الكفه لا الماء لا حتى شي حاجه نهار هناك تنسيق يعني تضافر جميع المكونات هاد السلطه والمجتمع المدني والساكنه يعني هذه المزايدات ونجي حتى السياسه سياسة ماشي وقت السياسه راه الى خمس سنين كتجي السياسه السياسه هاد الساعه اللي اللي الانسان فقط لا غير بالنسبه دابا السيد العام المشقر عمل واحد الخليه ديال المواكبه ديال ادرار الحرائق خلية في رئاسه السيد العامل ورئيس المجلس الاقليمي وطبعا هما عندهم بزاف ديال الخليه مكونه من عده مكونات هادوما اللي يحرصوا على العمليه ديال التوزيع باش العامل داكشي يمشي ببلاصتو وبالنسبه وبالنسبه يعني المساعدات اللي تقدمت من جمعيه يعني الجمعيه المدنيه للاغاثه شنو اخر يعني يمكن لك المساعدات اللي دول مداشر ومساعلات قادمه ان شاء الله شوف انا ناقل آه لكم علاش نمشيت فين مشيت انا سبقت تعزيم الفوقي طروا واحد شكل كبير لعزيز السفلي ملي عزيز فوق باش السفلي كاينه بهم واحد السريه الحومات السد الحومات كدوز عليهم كنطافي 12 دار 20 دار كنحط لهم اعانه بلين بدينا بدجلوه عندنا جمعيه اغاثه طبعا بالتنسيق مع جمعيه جود اللي كنشكرها لهذا المبر عطاتنا موراها جابتنا ناسيت التيو ديال الماء وجابوا لنا مواد النظافه حيت الجال بزاف الناس القفلو عليا حيت كانوا الناس كانوا حدث حد, حد هذه الميه هذيك الناس بقى مدوشات ماكاينش ما الانسان ما ما كيفكر في الاضرار اللي شاف ما كيفكرش في راسو خصني نضف راسي مواد الغذاء مواد النظافه <سؤال> التيو <سؤال> ديال الماء الزنك آه الخشب آه دابا حاليا دابا لقيتو معانا شويه غايوصل جوج كاميونات فيهم 200 الف تيو الما 200 الف تيو ما. وعندك 50 ستر ديال الما سيتام 50 50 وعندك وعندك 5000 آه. آه. وعندك 5000 حوايج غيتفكوا كنقولوا اكثر غدا تعود الصباح حتى عمليات ديال دي التوزيع غكونوا في دعاء انت اللي غادي من دعاء نتمكنوا نمشيو كانمشيو ما باش نفرقوا المفكوات اليانات هذه وما نقولوش ان هذا كافي انا اللي بغى يعرف الناس هو من غير العمل الميداني انت كتتواجد في الميدان وهذا هو, هو اكبر هذا يعني في التمس مع سواء مع الحريق ولا مع الساكنه بالاضافه على ذيك المنهجيه اللي, اللي عملتها يعني في مساله التواصل ديالك سواء يعني مع الجهات المعنيه والمتخصصه كانت يعني عن... يعني بالتدخل يعني اللي اللي عملتيه وكنت عندك واحد الشجاعه يعني كنتي مكان كان والحريق يعني يعني يعني كان يعني بزاف يعني يعني كانت يعني يعني صعيب انك تتواجد في ذيك المكان وانت اصريتي وتواجدتي في ذيك المكان ملي عندنا ديك النار كنت اه كنت نمشي للمول تاع القال خنيفرة بني ملال ومن رغم انك اصريتي انك تتواجد في مكان الحريق الحارق النهار 4 في الليل مشا كان البرلماني محمد السيوك اللي واكل الناس حنا قلنا الحريق يمكن غير بالخيانه المدنيه تطوقوا طبعا والمواطنين حيت كنت كنشوفو داكشي مندلع واحد الطريقه كبيره بزاف نهار الخميس الصباح شديت الطونوبيل مشيت خديت الما البيضه زدت الما عمرتها بالما المهم شويه الماكله الخبز والتول وداكشي قلت تفيتي الحراره العافيه تفيتي العافيه لا بلاتي اخويا بديت هادشي قلت انا ما نمشيش بيدي خابره كنتلقى الناس في الطريق كنعطيهم الما كنقول ما خدو شربو سيرو كبو المهم ماشي مشكل مشيت مشيت في الاول دوار دوار ماي اه مشات لي ال... مشي العزيم اول اول دوار كانت غاز مشيت هو الاول جلست سمعت مع الساكنه سمعتهم العيالات وحتى الرجال مشيت عندهم انا انا واقفه كنشوف داكشي كيتزيد أول مره كندير طيب. شي في الوجه ديال لا شنو الجامعه اللي مشيت ليها الاولى كنمشي كابوجلا لا قلت لا. لا شي اول مره مشيت شي هذا الناس ضفت واحد الجماعه اللي كانت طفات فيها العافيه مشيت نهضر مش مع الساكنه دابا كان ديالي الجامعه ديال باش نعرفوا منين وتقل هذا الشيء هذا الجامعه الاولى اللي مشيت ليها كانت ديال جمعت... جامعه كانت جامعه برتلا جمعت... من بعد من بعد مشيت تل... ل, ل... ل... ل... دوار امر كان حميمون كان في, في املا الحريق كان في الاول دوزنا شويه في الطريق كان الحريق شويه حتى كنشوفو بعد ربع ساعات الطريق اللي دوزنا منها تسدت ما رجعناش من ديك الطريق مشينا عن طريق الحراره طريق اخرى باش نقدروا نرجعوا من بعد وقتاش رجعنا بعد ثلاث سوايع بقيت مع الناس تما الوقايه المدنيه حيت شفت اذا كنتم شفتوا التصاور داك الشيء كان خطير جدا مهمل ولكن انتشر بواحد الطريقه خطيره زيدنا حنا شويه دول الحراره كاع زدنا كنلقاو طاحت العافيه ما تجيناش تصدقه انا نقول لكم حاجه ما تقولوش هي انا داكشي عمل خارق ولا شي عمل بطولي انتما والله ما بغيت نسمع اقل ما يديروا داكشي اقل ما يدير هذا شوف هذا واجب ما عنديش واحد يسميني اه زين انا وكنصغر ان بزاف كي تشكروني هذا العمل هذا راه عادي هذا هو المنطق هذا هو المعقول ما شنو ودا ما كنتش انا مع الناس ديالي فهاديك السامع من هانكو شنو اجمع من هانكو هذاك هو الاصل اصل بغيت نكون ونواكب الناس عن قرب حيت انا ما نهضر مع المسؤولين نقول لهم انا في داري ونبقي ما تزرع الافياء تقيس الناس ايوة متاكده شفتيها مشي تقلوها السيد وانا مع العافية راه هضرتنا هنايا بصراحة زعما المحنة ديال الاسرة ديال كاملة يعني الاسرة ديالك نتا والزوج ديالك يعني هو الاسرة ثم كلكم عندكم مهام يعني برلمانية ويعني في الاقليم ودكشي يعني شنو هي المحنة اللي يعوجها الاسرة يعني في الظروف هذه ####شوف بالنسبة ل# غير_واضح أنقولك لأن لم يتم اعتبار هاد المحنة وتم تم يعني سياسة يعني بحكم سرعة السياسية... شوف يعني. شوف أنا# ل... أنا ال# ال# ال# شوف مدام دخلت من هذا الميدان حيتي الشخصية كتبقى أبر حيت أنا اخترت نكون مع الناس... التضحيه شنو كتكون؟ التضحيه كتكون على حسب القصه ديالك. المواطن ماشي شغل... مواطن كيعاود ينفس يموت ويكون احسن تمثيل، ترفع أل... على القضايا ديالهم، أل... ماشي شغل هو هو ما يتهموش حياتي الشخصيه، قد ما يتهمو حياتي السياسيه، وشنو وال... وال... الاجازات اللي عملت انا، هذا هو اللي أل... م... شوف انا خدت لكم دابا انا جيت نهار كامل وانا في الميدان في الدواوي، مشينا درنا دور... مشينا من الدوا الوصفراء، تاهو مسكين كت... تاهو تقاس بزاف. بس... من المنكوبين تاهو. من المنكوبين تقاس بزاف، مشينا العزيب. السفر حتى هو تبقات بالظبط مشينا في الكبير جينا مع الخمسه على الطريقه كاينه حفله التميز واخترت اني نكون مع هاد الناس هادو أنا الظروف زعما اللي عاشت العائله ديالي مؤخرا شوف الحمد لله ربي كبير ربي لطف انا ملي كنشوف ديك الطلوبه اللي كانت وداك الشيء انا من السؤال أنا مرأة وأم، ولا كنتفادا أنني تنبكي حدا حدا المنابر، ماشي من طبيعتي، تم شخصيتي ماشي هكا، ما هو شخصي كندعي الله ونقول الحمد لله جات لطيفة والحمد لله اللي ربي. بحكم آخر سؤال هو يعني مشكلنا شي تعويضات على العائلات من والمتضررة. لا الا من قوه والمتضرره واخر طين يعني شنو بغت تقولي المنتقدين ديالك في مدينه اسطان يعني واش على كل شيء من صندوق التضامن ديال الكوارث يعني بغيتو تفعيل ديك القاء شوف غنجاوب غنجاوب انقول لكم الجواب السيد الوزير الصدقي مشكور لي جا عندنا سولتو هذا السؤال قطعا اظن ان السيد الوزير حنا الوقت لتفاسل ضغط الكوارث الطبيعيه قلتها قال لي السيد النائبه اه قال لي السيد النائبه أنا هاد هادشي كامل اللي سمعت اليوم من السكان حيت هو مشى عايل ما كان على الكتب ماشي مشى تصور ومشى في حالاته لا مشى سمع الناس سمع سمع الشباب كيفاش كيتدخلوا كي عرفت كتفاجئ الشباب ديال الدواوين كيفاش كيتدخلوا كي كيفاش كيهضروا كيفاش الشجاعة يقولك لك احنا احنا خصنا هادي وهادي وهادي وهادي وهادي وهادي وأهم طالب اللي أنا اليوم هو أنهم بغاو تبغاو يخدموا ونزيدكم عندكم 200 بوست اللي وعد السيد الوالي انه ما يخدم هاد الشباب من ديال المنكوبه هيا في الوحدات الصناعيه بطنجة 200 زائد 500 ديال الشباب يخدموا في اوراش اقرب وقت ممكن يعني عندك 700 ديال الشباب من المناطق متضررة اي انخلاق فرص الشغل اكيد ماشي كيف لا وهنزيدوا على المزيد هو واحد يخدم في الدار حيصاوب العمله ديالنا زيد تمهلات اعتبار المنطقه لاننا يعني قمنا بزيارات المنطقه توفر على مؤهلات اقتصاديه يعني مؤهلات سياحيه كبيره يعني هل هناك تفكير في اعاده الاعتبار لهذه المنطقه يعني وتثمين هذا يعني الامكانيات اللي كتتوفر عليها المنطقه شوف الموضوع اللي قدمه اللي قدمه السيد الوزير لعاده اعطي لحد 1800 نقطي هاديا ديال ديال المواشي وال و... انتما عارفين الكسيبه وكلشي حتى هو العلف يزودهم بالعلف التسجيل أه... واخا ياخذ وقت الناس اللي ضروا من النحل ديك الصناديك النحل دي دابا اللي تحرقت يعطيوهم الدعم ديالو يكون الدعم ديالو كبير دي دي دي دي ب... دابا دا دا ما ينجوش دعم مالي حيت واخا واخا حتى تا راه تطوم حتى تطوم النحل ما عندها فين ترعى ما عندهاش فين ترعى النحل حيت دابا كلشي محروق طلبوا الله يا رب يرحمنا في العام هذا ونطلبوا بالاخر هادشي هادي يعني اهم دعوه في هاد الساعه. قلت لك تعود على الحل كسيبه. اعاده أه البناء ديال ديال المنازل، اعاده الاعمار. كنظن ان هادشي الحمد لله زعما باش السكينه ترجع احسن مكان. وشوف هذا هو هذا هو الرهان، نتاكد ان السكينه تكون احسن مكان. وبالنسبه لنائب البرلمان ياسين السيمون، يعني كنوجلك اخر سؤال بحكم التزامات ديالك وكتسناك واحد الاجتماع أه ديال التشاركات الانسانيه. أه. الكلمه اللي كتقوليها للمنتقدين ديالك هذا اخر سؤال ما يجوزش انت سديتي على المنتقدين لا حيت انت في العمل يعني السياسي والاساسي والانسان اللي كتوقفي فيه وكتقولي ليه نهار الرد الحارق في وسط في, في الميدان الا هو في المنابر يعني اللي ما عندهم قله عنده اللي ما عندهم بيت دار ما شتيش انهم ينتقدوني حيت انا كاينه ما نتقدوش اللي زعما كانوا عرفت شحال حنا كنا برلمانيين في الجهات وفي الاقليم علاش ننتقدوها اللي كاينه اللي زعما كاينه هذا هو السؤال سولوا مع خصومتكم علاش ننتقدوا اللي كاين شنو كتلينا نكونش باش ننتقدونا كاملين زعما زعما هي استثناء انا العمل أنا ديالي هو الطبيعي شوف الاخرين كاع ما كانوش شنو هو هذا هو الجواب وشوف ينتقدو كيف ما بغاو نعم عاملين من الثقه بالبنان لا عاملين من الاختلاف لان الاختلاف غيستفيدو في الوحده قضيه لكم ولكن ارجوكم حياتي الشخصيه مزايدتها على حياتي الشخصيه وعلى وليداتي كضرني بزاف ####ما لقيتش كنقص أنا ما كنديرش البوز حيت أنا ما عنديش قناة يوتيوب واش غندير لنا بالبوز؟ وأنا نائبة برلمانية الحمد لله وطالبة في سيرك الدكتوراه عندي عندي عندي عندي, عندي طموح أنني إن شاء الله نكون مسددة جامعية ونكمل في السياسة ما البوز ما عندنا حتى حتى هاد كلمة البوز أنا ماشي فنانة أولا يوتيوبرز أنا ما عندي حتى علاقة مع البوز... شكرا النائب البرلماني زي سيمون تشرح ليك لي سيدي لعلي شامبو شكرا جزيلا...